Наш костел, в якому ми зараз знаходимося, називається Костел Святої Фаустими Ковальської. Це настоятель храму, отець Павло, своєю рідною словацькою мовою розповідає в честь якої святої названий храм Черниці Фаустини. За його словами, коли побудували костел, хотіли придбати образ святої, та не було де, ніхто з українських іконописців доти її не писав. Фаустина померла в 39-му році, і за її маленькою чорно-білою фотографією городоцький самобутній художник Петро Вайтолюк написав Фаустину та подарував ікону храму. Десь біля місяця масляними фарбами писано. Отець Павло каже, художник написав і подарував костелу вісім образів святих, які зараз прикрашають храм. Якби він їх нам продав, то він би заробив пару тисяч доларів, а він це все подарував. Не раз питав, як би йому віддячити за це, але він завжди так якосно ну, каже, це – пожертва на храм. Іконописець про себе розповідає, на художника не вчився та малює з дитинства. А першу ікону, каже, написав у свої 13 років – у 1969 році. Написав мамі в подарунок. Зараз та ікона знаходиться в Забайкалі аж. Отець Павло каже, не кожна людина писатиме образи святих. Вже саме то, що хтось має таке натхнення, написати щось на Божу славу – це вже добре, правда. Петро Вельталюк розповідає, перед тим, як сісти за написання святого образу, потрібно духовно приготуватися. До сповіді причастився, помолився, приступаю до роботи. Був у мене випадок, це не помолившись. Не причастився, приступив, вилітає з рук. Кісточка прокотилася по, по іконі, і, як говориться, замість того, щоб за годинку закінчити, тиждень мусив той шар знімати, тому що фарба пішла. Художник каже, образів написав чимало, скільки не рахував. Більше дарував, якісь і продавав. Сюнзи, вони не, не постійно думають в цьому місці, вони переїжджають. І той придбав, тому подарував, і так знаходяться мої ікони. Мені дуже приємно – Австралія, Канада, Іспанія, Польща. Біографії земляків, які мають таланти до мистецтв, записують, упорядковують та друкують на принтері місцеві бібліотекарі, каже провідний бібліограф Неля Гуменюк. Ми вибираємо людей яскравих, які проживають у нашому місті, і ми хочемо, щоб саме інші люди знали про їхні таланти, їхні цікаві долі, їхню творчість, їхнє мистецтво. Зараз бібліограф працює над упорядкуванням біографії художника іконописця Петра Вайталюка. Талант якого ну, дуже яскравий, який малює в різних техніках, підтримуємо таких поетів, Письменників, які проживають в нашому місті, початківців, юнь, яка друкує, і видаємо в таких невеличких книжечках. За її словами, за минулий рік знайшли ще двох землячок, про яких планує написати. Одна вчителька, одна звичайна жінка в Яромирці проживає. І пишуть вірші. І тепер про ці вірші будуть знати й інші люди. Із її слів, книжка про самобутнього художника і Петра Войталюка побачить світ за місяць. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.